Xocavət rayonunun haqqullu kənd sakini iki şəhid vermiş Səyarə Nəcrafova Səmət qızı. Mənim şikayətim Xocavət rayonu icra həkimiyyətinin başçısı Eyva Süsəyinovdandır. Eyva Süsəyinovun yanında olmuşam, torpaq tələb eləmişəm ki, torpaq sahəsi versin mənə, mən də əkim, taxıl əkim uşaqlarımı dolandırım. Mən ondan çörək istəməmişəm, pul istəməmişəm, torpaq istəməmişəm. O da mənə yox cavabı verir. Dəfələrlə qapılarda durmuşam, məni qəbul eləməyibdi. Dəfələrlə e, ev də istəmişəm, ev də verməyibdi. Ne, neçə müddət ki, o qapıda durub, torpaq almaq üçün durmuşam, icra həkimiyyətinin qapısında, işə çıxməyibdi. Mən qayıdıb Bakıya gələndən sonra çıxır işə, dalımcan nə layiq söhüşlər eləyir. Niyə? Eyvaz məllim, sənə mən neynəmişəm ki? Sən, sənə acılancaqlı bəlkə bir gündə idi, gəldim səndən torpaq istədim ki, öz rəhmətimlə əkim uşaqlarımı dolandırım. Necə olur ki, bütün hər yana, hər kəsə torpağı paylayırsınız, satırsınız hektarı 50 manatdan. Hal-hazırda da, lapaxılı cəmatının özünə də, indiki vaxtda 10 illik müddətinə hektarı 250 manatdan hər yə 25 hektar torpaq satırsınız. Adın da qorsuz ki, biz torpaq satmırıq. Mən də iki şəhid verdiyimə görə güvənib gəldim, torpaq sahəsizliyim. Nə pulumu götürmürsən, nə havayı torpaq vermirsən. Mən acından ölməliyəm, haqqım çatmır mənim. Yox ki, vermirsən, əcəb eləyirsən, vermirsən. Niyə mən sənə neynədim ki, eyvaz, arxan cana layiq edirsən, onu da mənə xəbər verirlər. Mən də təsirlənirəm. Axı, mən şəhid anasıyam. Laiq deyir şəhid anasını. Ay, analar, üzümü tutaram sizə. Görüm, şəhid anasını kimi təhqir eləsələr, nə hala düşər. Hörmətli prezidentə çatdırmaq istəyirəm ki, nə qədər ərzə yazıram sizə, Mehriban xanıma. Mənim ərzələrimi elə bu quyuya tökürlər. Çatmır, nə prezidentə çatmır, nə Mehriban xanıma çatmır. Hara göndərirəm, ərzələrim cavabsız qalır. Hamısının da çəkləri əlimdədir. Onun 10 Eyvazın muavini var. Muavini mənə sifariş elir ki, torpağı alıb satıb gedib oturasan Bakıda. Nə yaxşı öz özünüzə aldığınız torpaqlarda sata öz, torpaqları satıb yeyə bilirsiniz. Mənə torpaq çatmır. Fikirləşirsiniz ki, sataram torpağı. Nə fərqi var sizdən ötəri? Siz mənə torpaq haqqı verin. Siz mənim şəhidlərimin haqqını verin. Mənim şəhidlərimin ruhu gör nə qədər inciyir. Şəhid anasını söymək nə deməkdir? Rəhbər prezidentə yalvarıram ki, rəhbərlikə qoymusan ki, cəmahadın halına qalsın. Şəhid analarına hörmət eləsin. Hörməti Lazım dəyil, ayrı cür deyərdim, çaşmışdım. Hörməti lazım dəyil, niyə məni söhüş təqqir eləyir? Bu söhüşə Eyvas Hüseynov cavab verməlidir. Mən xayiş eləyirəm prezidentdən, Eyvas Hüseynovdan cavab alsın ki, şəhid anasını niyə söhüb təqqir eləyibdir.